На центральному пляжі занурення на водохреща почалися сьомою ранку. Чергували рятувальники, медики, водолази, наряди поліції та Національної гвардії з такого праздника 19 січня ми прийшли. На честь такого свята, 19 січня, ми прийшли сюди зануритися у воду всією сім'єю. Діти, щоправда, сьогодні не купаються, бо мали і трохи хворі. Але зі старшим сином прийшли плянати. Відчуття такі, що їх не передати словами. Останні п'ять років ми купаємося щорічно. В принципі, не хворіли після цього. Весь рік трималися, коронавірус пережили без температури і жодних проблем. Сейчас чувствую прилив бодрості. Зараз відчуваю бадьорість, дуже тепло і радісно. Коли виходиш з води, таке враження ніби на тебе відро окропу вилили. Важко передати відчуття. Занурюсь вже тринадцятий раз, тобто тринадцять років і жодного разу не пропускав. А відчуття ще відчуття відмінні. Коли є можливість, завжди 19 січня приймаю такі водні процедури. Дійсно, комусь у ванні подобається, а мені подобається отак. Відчуття особливі, мабуть, у тому, що спочатку дуже холодно, а потім вода. Перший раз я років сім тому занурявся, як сьогодні. Клас. 10 років купаюсь. Клас! Я вже 10 років купаюсь. Щорічно. Це перемога розуму над духом, над тілом, над плоттю. Розумієте? Це супер. Всім здоров'ям. Так, зараз навіть жарко. А холодно, коли йдеш. Коли заходиш у воду. Торкаєшся крижаної води. Так, це завжди тяжко. А потім справжній кайф. Опів на 13 годину на Правобережному пляжі зібрались за підрахунками Суспільно близько 250 запоріжців та гостей міста. Тут при освященній фоті єпископ Запорізький Мелітопольський Православної церкви України провів церемонію освячення води у Дніпрі. За його словами, звичай занурення у воду під час свята водохреща немає нічого дотичного до очищення від гріхів. «Це не наш український звичай. Це який прийшов до нашої землі і, я думаю, що ще пройде в якийсь проміжок часу, він відійде від нас, тому що гріхи не змиває і здоров'я воно не додає». 19 років працює водолазом-інструктором на третій рятувальній станції що на правобережному пляжі Григорій Никидченко. Каже, сьогодні чергувати у дві зміни вийшли всі 10 співробітників станції. Наши хлопцы дежурят с 0 часов, делают патрулирование по пляжу. Все нормально, слава богу. На щастя, трагічних випадків не було, але в минулому році людина під час купання втратила свідомість. До медичну допомогу надавали рятувальники на центральному пляжі, а вже подальшому цей постраждалий був переданий швидкої медичної допомоги. поки що викликів не було. На офіційних місцях купання чергують бригади екстреної медичної допомоги. В інших випадках все гаразд. На місцях для купання в області сьогодні чергувала 160 рятувальників було залучено 52 одиниці техніки, каже начальниця сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Барашева. «Загалом у нічний час на території області скупалося понад тисячу людей, тому що рятувальні пости були встановлені в 27 Місцях, які затверджені для купання, крім того, рятувальники чатували за безпекою у невстановлених місцях. А це річка, гарячка і панське озеро поблизу Запоріжжя, тому що це улюблені місця для купання, але вони не погоджені з місцевими органами влади. За словами Юлії Баришової, пірнати у Дніпро люди почали з опівночі. «Літні люди, зважаючи мабуть, на рекомендації сімейного лікаря або на стан власного здоров'я, в цьому році облишили бажання вийти у крижану воду. А от молодь навпаки виявила бажання, і ми бачимо спортсменів, спасівців, які загартовуються протягом року, і це купання, воно входить в їх цикл» щорічних тренувань. Занурювались у воду сьогодні 35 вихованців місцевої дитячої юнацької школи Козацького бойового рукопашу Спас. Ми кожен рік загартовуємося. Це вже більше Більше тринадцяти років. Кожен, кожен рік 19-го. У нас діти не хворіють. За словами Юлії Баришової, температура води у Дніпрі сьогодні плюс два градуси. Зануритись вирішило більше п'яти тисяч людей. Станом на 14 годину всі купання відбулися безпечно, повідомила Юлія Баришова. Валентин Пересипкін, Герман Дубінін, Вадим Тимшенко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоряжья